جميعا أهلا بكم معانا النهارده في الندوة التعريفية للإحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة معاكم دكتور جنحان عتق وفاوندر لمبادرة خدمة الحياة البرية المصرية هي مبادرة من جمعية القناص المصري إحتفاليتنا النهارده بشكل بيبنار تحت مسمى كونسيرفيشن اوف الميجريتري معانا النهارده إن شاء الله نخبة من رواد رصد وتصنيف في الطيور في مصر والوطن العربي سوف يقوم بإلقاء المحاضرات الآتية السورنج بيردز سوف يقوم بالقائها السفير أحمد رياض خبير الطيور المصرية وعضو مؤسس بالجمعية المصرية لحماية الطبيعة ديفلوبمنت سوف يقوم بالقائها المهندس عمر هيثم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الجوارح المصري conservation of the سوف يقوم بالقائها الأستاذ خالد النوبي مدير برامج الحماية بالجمعية المصرية لحماية الطبيعة rehabilitation of injured raptors سوف يقوم بالقائها الأستاذ سيد السيد رئيس مجلس اداره جمعيه القناص المصري لرعاية الجوارح وهيبدا معانا السفير احمد رياض وهيتكلم عن ظاهره هجره الطيور معروفه أنها ظاهره هجره الطيور دي معروفه منذ قديم الازل في كل العالم الطيور المعروف ان هدف الطيور الرئيسي في الهجره هو البحث عن الغذاء ان النصف الشمالي من الكره الارضيه بيكون بارد جدا في في الشمال وبيسقط الجليد و ولذلك الطيور اللي هي بتاكل النباتات وتور بتاكل الحشرات والطيور بتاكل الحيوانات الاخرى كلها بتهاجر الى الاماكن الدافئه في العالم نرجع نقول بقى انه وده بيفصل الفصلين بتوع الخريف والربيع طبعا لما ما بين الصيف والشتاء مصر موقعها مميز لانها هي موجوده ما بين غرب اوروبا غرب اسيا وشرق اوروبا والشمال الافريقي فهي منطقة, منطقة حيوية واستراتيجية للطيور اللي هي بتيجي من غرب من اواسط وغرب اسيا ومن شمال وشرق اوروبا وبتنزل تعبر مصر وتنزل الى افريقيا جنوب الصحراء اللي فيها طبعا الغذاء والمرعى وكده الطيور قادرة على ان هي تهاجر في اي مكان تقدر ان هي تتخطى وتطير فوق البحار، فوق الجبال، فوق الصحراء، فوق فوق الغابات وطبعا بيموت منها الملايين وهم رايحين وهم راجعين. في بقى فئه في فئه معينه من الطيور بنسميها السورنج بيردز، الطيور دي عباره عن الطيور اللي عاده في الاغلب كبيره الحجم، اجنحتها كبيره. مشكلة الطيور دي إنها عشان تطير زي الطيور الصغيرة كالعصافير وغيره بتبذل جهد شديد جدا وبالتالي بتستهلك طاقة قوية جدا ولذلك بتعتمد على إن هي تطير على الأراضي وليس على المسطحات المائية وبالتالي مصر هنا يبقى موقعها واحد من أهم مواقع في منطقة الشرق الأوسط لهجرة الطيور دي بمعنى أن الطيور دي بت... بت... بتيجي من ناحيه شرق اوروبا تعدي مضيق البوسفور واللي وطن... و... بيجوا من غرب اسيا وبيمشي بمحاذاه ساحل الشام سوريا ولبنان وفلسطين وبيوصلوا الى قدامهم ايه الى قدامهم جنوب سيناء ويضطروا يعبروا خليج السويس يضطروا دي كلمه مهمه لانه رغم انه ضيق وقصيص صغير طبعا نسبيا الا انه برضه مجهد لهم وبعدين بعد كده بيوصلوا الى الصحراء الشرقيه وينزلوا بقى الى الوادي وينزلوا الى مكانهم اللي بيشتوا فيها في في افريقيا. السلايد اللي بعده حضرتك طائر مهم جدا عند الاوروبيين لانه بيعشش في القرى الريفيه عندهم على اسطح المنازل ولوغ اساطير وقصص عندهم أه وفي نوع تاني برضو اللي هو اللقلق الاسود اللي هو على الشمال ده نوع اخر أه بس مش معروف قوي لانه بيعيش في الغابات بعيد عن البشر دي دول نوعين من الطيور اللي هنسميها السورين بيردز يعني الطيور المحلقه اللي هي ما تقدرش انها تهاجر أه فوق المسطحات المائيه بمعنى البحر المتوسط والبحر الاحمر والمحيطات وهكذا فبينزلوا من شرق أوروبا جغرافياً بيتحركوا إلى تركيا إلى محيط البوسفور إلى مضيق البوسفور وبينزلوا إلى أرض الشام وفلسطين وبينزلوا على سيناء ومن سيناء بي ان أنهم يعبروا خليج السويس أو يأخذوا من ناحية السويس ويكملوا إلى أفريقيا فدي دول طيور من أشهر الطيور اللي بنشافها في مصر في أسراب ضخمة جداً خاصة اللقلق الأبيض وقت الهجره في الخريف والربيع في على الطريق اللي هو طريق الغردقه اللي باجع الابيض طائر ضخم جدا مائي لكن برضه بيهاجر بطريقه السورنج يعني التحليق وبرضه بيحاول يبتعد عن المسطحات المائيه وبياخد نفس مسار الطيور اللقلق وهي منطقه يوصل لمصر في شمال سيناء وينزل الى الجنوب عند راس محمد و... و... وبعدين بيتحرك إلى السويس ويعدي خليج السويس لغايه آه لما ينزل الطائر اللي جنبه على يمين هو الكاركي طائر يعني يعتبر آه محلق آه ولكن مش, ب... مش بالدرجة الكبرى آه جناحته أقصر آه لكن بيفضل التحليق لكن برضه بيقدر هو آه يعدي آه آه بعض المسطحات المائية دي بقى عيلة الطيور الجارحة معظم الطيور الجارحة طيور برضو محلقة لأنها معظمها كبيرة الحجم لحد كبير في منها العلمين حضراتكم الحداية اللي احنا عارفينها في مصر لكن الحداية المصرية مش بتهاجر بيجي حداية أخرى اسمها الحداية السوداء دي بتيجي برضو من نفس الأماكن أوروبا وأسيا وتعبر مصر ولكن بعضها بيستطيع أنه برضو يطير فوق المسطحات المائيه ولكن اغلبها بيفضل برده التحليق فوق الاراضي اللي جنبه على اليمين ده ده اسمه الحوام حوام السهول ده واحد برده من الطيور الجارحه اللي بتيجي بكميات كبيره جدا في مصر فتره الخريف والربيع واللي على الشمال ده نوع اخر اسمه حوام العسل وهو ايضا طائر قريب الشبه بالحوام آه برضه بيجي باعداد كبيره جدا وهو متخصص في اكل الدبابير والنحل وليس العسل ولكن بيبان شكله وكانه آه لما بيدخل في خلية النحل كانه عمال ياكل العسل هو في واقع الامر بياكل اليرقات والنحل وكده آه دي كلها طيور مشهوره جدا في مصر وقت ال... وقت الهجره فقط في الخريف والربيع آه دي طيور اكبر حجما من السابقة وهي اسمها العقبان أو إيجلز إحنا في مصر للأسف عندنا مشكلة إن إحنا كلمة إيجل بنسميها نسر لكن العرب وباقي الناس اللي بتكلم عربي يعني غيرنا عارفين إن الإيجل اسمه عقاب فإحنا بنسميه النسر بس النسر في الطائر تاني حنشوفه دلوقتي العقبان طيور جارحة كبيرة اغلبها بيصطاد الحيوانات الارضيه آه و و او الزواحف على في اليمين فوق في عقاب مكتوب اسمه سراره ده متخصص في التعابين اكل التعابين ده بيجي لنا برضه بيعبر وفي اللي, اللي تحته كمان طائر اللي هو اسمه <تصفيق> امبيريال الإيجل وهو او أو العقاب الملكي طائر ضخم بيصطاد برضو القوارض والحيوانات الصغيرة بيجنة بكميات معقولة يعني في الهجرة وبعضها بيشتوا برضو على وادي النيل بعضها بعد كده على الشمال من فوق في عقاب السهول وده ستيب إيجل وده من العقبان اللي تجنة بكميات كبيرة وأغلبها برضو بياشتوا في أفريقيا جنوب الصحراء وقد يتبقى قليل منه كده في الشتاء في مصر العقاب الرابع اللي هو على الشمال من تحت اسمه عقاب سعفاء كبرى أو جريتر Spotted ايجل ده عقاب بي... بيجينا في أواخر الهجرة وبيشتي في مصر يعني هو بيشتري مصر وجنوب مصر شويه بكميات متوسطه يعني. يعني ده هجرته هجرته قصيره شويه ما بيدخلش لغايه الجنوب قوي. دي بقى النسور هو ده النسر مش الايجل اللي هو بيتسمى بالانجليزي فالشر. النسور معروفه بان هي بت... بتاكل ال... ال... ال... ال... الجيف وبقايا المأك... بقايا الحيوانات. ودي طبعا لها دور هام جدا جدا جدا في حمايه البيئه في نوعين هنا محطوطين النوع اللي اسمه جريفن فالشر او النسر الاسمر ده برضو بيجي في مصر في وقت الهجره وطبعا هي كلها بتصير محلقه بمعنى انها ما بتطرش فوق البحار لا تستطيع انها تطير فوق البحر المتوسط لمسافات طويله لانها ما عندها ما تقدرش بجناحاتها بالطاقه بتاعتها ان هي تستكمل الرحله بالاضافه الى ان هم بيكونوا يعني مشاويرهم طويله قوي. النسر الاسمر بيجي بكميات قليله وبيشتوا في السودان ومنطقه القرن الافريقي. اللي على الشمال ده النسر المصري اللي هو مرسوم في الفراعنه. ده النسر ده كان منتشر أكتر في مصر زمان. ولكن لاسباب كتيره منها الصيد وتغيير البيئه قله الراعي وغيره وغيره خلى ان النسر المصري يبقى قليل دلوقتي التواجد كطائر مقيم في مصر ولكن بيجي عندنا كطائر مهاجر من تركيا واواسط اسيا بيجي بيعبر برضه مصر ويستكمل طريقه لشرق افريقيا. النسر المصري. وهنا نيجي للصقور اللي كل الناس بتحبها اللي هي الصقور، الناس بتصطاد بيها، الطيور القويه السريعه طبعا هي اصغر من العقبان ولكن عندها سرعه قويه واغلبهم بيصطادوا الطيور اكثر وبعضهم بيصطاد حيوانات ايضا، في عندنا هنا اربع انواع كنماذج من الصقور اللي بتيجي في مصر اللي فوق على اليمين من فوق اللي هو اسمه الصقر أو ساعات بيسموه صقر الغزال، اسم إنجليزي حتى سيكر مأخوذة من الاسم العربي، وده واحد من أغلى الصقور يعني، وهو قليل لأنه طبعًا بيتم اصطياده بكميات كبيرة في أواسط آسيا، وللأسف في مصر برضه بيتم صيده لما بيتلاقى كده وده شيء يعني مؤسف جدًا جدًا إن يكون في أشياء زي كده بتحصل في مصر بدون رقابة، اللي تحتيه اللي هو اللانر. اللي هو سقر الحر اللي هو على اليمين من تحت ده اللي هو السقر المعروف في مصر من ايام الفراعنة مقيم في مصر بكميات متوسطة وده سقر اقل قدرة عن السيكر او السقر في اصطياد الطيور والحيوانات ولكن يظل ايضا صقر هام في مجموعه الطيور الجريحة على الناحيه اليسار فوق الشاهين وده طبعا معروف جدا بيرجرين الشاهين ده صقر منتشر في على في جميع انحاء العالم فهو متواجد في كل القارات العالم كان زمان قل جدا جدا ولكن الدول الغربيه وخلافه قدرت ان هي تحميه تاني بيجي لنا الشاهين من أوروبا برضه وآسيا ببعض الكميات وبيشتى أو بيكمل هجرته الشهين طبعاً معروف بحاجة أنه هو أسرع كائن حي على كوكب الأرض أصلاً فإذا قلنا أن الفهد الشيطة الفهد بيصل إلى 120 فإحنا عندنا الصقر الشهين ممكن يصل إلى 380-420 في وقت الانقضاض السريع جداً وده تسجل بكده فهو من هو اسرع كائن حي على الاطلاق وهو مطلوب جدا الشهين اللي تحتي هو العوسق او الكسترل ده الصقر اللي عارفينه احنا في مصر الصقر البلدي اللي متواجد في كل مكان في بشر في مصر وكلنا شفناه اكيد ولو ما شفتهوش ركزوا شويه هتلاقوه طاير في السماء بيعمل اصوات كانها ضحكه كده الكسترل مقيم ولكن لنا برضو عادات كبيره جدا برضو بتهاجر من اوروبا وتكمل الى افريقيا الملاحظه الاخيره هي ان الصقور دي هي في الحقيقه هي مش مش سورين بيردز قوي يعني مش طيور محلقه قوي بمعنى انها ممكن انها تهاجر عن طريق البحار ومسطحات المائيه ولكن كتير منها برضو بيفضل انه يمشي جنب الاراضي ويستغل حراره اشعه الشمس اللي بتطلع الهواء الساخن فوق بحيث انه يقدر ان هو يحلق و... وما يعملش مجهود كبير شكرا جزيلا لاستماعكم شكرا جزيلا شكرا لك سياده السفير نورتنا طيب آه زي ما قال سياده السفير احنا في مصر بيعدي احد اهم خطوط الهجره في العالم للطيور وحاليا في مشكله في العالم كله بما فيهم مصر الزياده الكبيره للسكان و و وأنه النمو العمراني الكبير اللي هو او الزحف العمراني يعني وده بيطول اماكن الصحراويه منها والاماكن الزراعيه وده عمل مشكله انه بقينا بنخش في الهابيتاتس بتاعت الحيوانات زي ما حضراتكم شايفين دي كانت الصحراء الشرقيه في مصر نيكست في الثمانينات نيكست سلايد دي في التسعينات نيكست كمان فزي ما حضراتكم شايفين في مده قصيره احنا دخلنا في في مساحات كبيره جدا نتيجه النمو السكاني وعاده بنخش في في الهابيتات بتاعت الحيوانات والطيور وده بيسبب مشكله مش بس في مصر في العالم كله طيب نيكست طيب سنه 2015 الامم المتحده نظمت وركشوب واتفقت اغلب دول العالم على ال17 نقطه دول اللي هم السستينابل ديفلوبمنت جولز ال17 ال17 بند دول هم اللي المفروض ان الدول تلتزم بيهم علشان يبقى في تنميه مستدامه لصالح البشر ولصالح الكوكب يعني إحنا المرة دي هنركز على في البرزنتيشن ال دي هنركز على واحد بس اللي هو لايف on Land Next. زي ما حضراتكم شايفين مصر وده تكملة يعني للسلايد للبرزنتيشن بتاع سيادة سفير لا السلايد اللي قبلها نظرا لوجود مصر في المكان ده بالتحديد بيعدي من عندنا خط هجرة للطيور تاني أهم خط هجرة في العالم اللي هو ريفت فالي ريد سي فلاي ده بيبقى على, على البحر الأحمر يعني وفي حتة اسمها بوتل نك دي المكان اللي بيتجمع فيه أغلب الخطوط دي المكان الضيق جدا ده طيب نتيجة النمو السريع للبشر وخصوصا عندنا في مصر التطور الكبير اللي بنشوفه في مصر السنين اللي فاتت والزحف العمراني اللي وصل لحد العين السخنه يعني منهم دي مدينة الجلاله الجديده فده دي مبنيه بالتحديد على خط الهجره الرئيسي وهيتبعها مدن ثانيه هتكمل في خلال على ساحل البحر الاحمر فده قد يسبب مشكله بالنسبه للبشر يعني للطيور ان هم بيانتربت الخط الهجره ده والاماكن الروستينج اللي الطيور دي بتعملها على الساحل طيب التهديد الثاني للطيور دي في خلال خط الهجره اللي هم بيعدوا منه عندنا في مصر على الاقل واغلب العالم لكن هنا في مصر بشكل خاص يعني الصيد التجاري الغير شرعي والقتل الغير شرعي للطيور والشبك لانواع معينه من الطيور الجارحه والتجاره الغير شرعيه وتهريبها فنظرا لان خط الهجره ده بيعدي في مكان ضيق جدا فده بيسبب خطر كبير جدا على على على البيئه يعني في هذا في المكان طيب من المخاطر الثانيه البيست سايدز لكن ده مش بيشكل خطر على على كل الانواع يعني زي ما حددنا في حاجات ثانيه زي الصيد مثلا او التنميه العمرانيه لكن ما زال بيعمل خطر لانواع معينه من الطيور وغيره وغيره لكن احنا هنفوكس على حاجات معينه بس النهارده نيكست طيب نمو البشر مش بس بيهدد مش بس بيهدد الطيور احنا ممكن نكون بنستغل الموارد بشكل ما من حيث ان احنا بنحافظ عليها زي مثلا مشاهده الطيور دي من الحاجات اللي بتبرموت يعني الايكو فده بيعلي قيمه الموارد دي فبيدفع البشر ان هم يحافظوا عليها مثلا كان في من التوبكس اللي كانت بتلقى انتقادات يعني محطات صرف المياه الصرف سواء الصرف المصانع او الصرف الصحي للمدن الجديده بالتحديد اللي بتكون في اماكن قد تكون يعني قريبه من خطوط الهجره وأماكن دي بتتجمع فيها الطيور فده بيخلق نوع من يعني طبعا التلوث نتيجه ان دي مياه ملوثه في الاصل لكن بيتم معالجتها بشكل او باخر وبيحصل فيها سياحه بيئيه حوالين الاماكن دي الناس بتروح تتصور و... ويعني بيحصل بيرد واتشنج في الأماكن دي هوت سبوت طيب هل اللي احنا قلناه ده معناه ان نمو البشر لازم يكون بالضرورة خطر على الطبيعة يعني هل عشان البشر ينمو لازم ياخدوا جزء من الطبيعة في مقابل هذا النمو طيب قبل ما نخش في حتة ان احنا ننمي المدن في أماكن قد تكون حساسة بيئيا لازم الأول نأسس الأماكن اللي احنا هنخططه ده ايه التأثير, بتاع؟ إيه التأثير بتاعنا عليه الفوت اللي هنحطها على المكان ده من الناحيه البيئيه قبل ما نتدخل فيه، فده بالنسبه للطيور يعني احنا هنفكس على جزء معين ان احنا نبقى الاول عندنا اسسمنت للمكان اللي احنا شغالين فيه علشان بعد كده لما نبدا نشتغل عليه نبقى عارفين الديزاين الاوربن ديزاين المكان ده هيمشي ازاي او هيبقى ايه البوينتس اللي احنا لازم نتفاداها علشان ما نأثرش تأثير سلبي على المنطقه. اول حاجه نبقى عارفين اذا كان هذا المكان فيه فراجايل ايكو سيستم ولا لا فراجايل ايكو سيستم ده الايكو سيستمز الصغيره اللي قد تكون حساسه جدا لاي تدخل او اي انفلونس من بره وبيبقى صعب انها تريكفر بعد لما حتى العوامل الخارجيه دي تتشال من عليها، صعب انها تريكفر لوحدها بدون تدخل حتى. عندنا مثلا مثال بسيط زي اللابيد فيست فالتشر في الصوره ده دي من النسور ال ال يعني سبيشال شويه انها بت هي كبيره الحجم ولكن مع ذلك بتعشش على انواع معينه من الشجر الكبير اعشاشها بتبقى فوق الشجر فهي مرتبطه علشان تبريد بالاماكن دي عندنا مثلا في شلاتين في مصر ال... ال... او في اماكن معينه في جنوب مصر يعني مش شلاتين بالتحديد انه الطيور دي موجوده في, أم... في الاماكن دي فالنمو هنا او الانفراستراكشر اللي بيخش لازم ما يحصلش اوفر لل... للشجر ده لان ده بيهدد وجود النسر ده وهو اصلا اندينجرد في الاساس فراجمانت ايكو سيستم تفتيت لنظم بيئيه معينه ممكن يكون منطقة معينة فيها نظام بيئي هي هي خاص بيها ممكن المناطق اللي حواليها ما تكونش بنفس الشكل ده الفراجمنتنج ده بيحصل لما يحصل عادة بيحصل بسبب الانفراستراكشر طرق كبيرة حصل زحف عمراني في مكان معين بالتحديد والاماكن اللي حواليه مش لسه ما اتعمرتش فبيحصل فراجمنتنج للمنطقة دي بالتحديد فده بيكون مشكلته ان هو بيكبر الهابيتات قوي الانواع معينة وانواع ثانية بتكون محصورة في اماكن فده بيغير الكومبوزيشن او ممكن يبقى ليه دور في ان هو يغير الكومبوزيشن ما بين الحيوانات وبعض او الانواع وبعض سواء كانت طيور او غيره ده غالبا بيكون بسبب التدخل البشري يعني ممكن يكون بسبب الكلايمت شينج برضو لكن ده ده توبيك يعني ممكن يبقى ليه وقت تاني يعني. طيب خطوط الهجره احنا تناولنا ده في الاول وسيادة السفير احمد هو بدا يعني في الموضوع ده احنا عندنا ده خط الهجره اللي بيعدي عندنا في مصر فبالنسبه للـ Urbanization يعني في الاماكن دي لازم نكون واخدين بالنا كويس اذا كان ده بيعدي من خطوط هجره رئيسيه ولا لا ودي حاجه حاله خاصه قوي يعني في مصر ان احنا عندنا كذا مكان يعني ففي بوتل نكس هنا دي برضو لازم البلاننج فيها يبقى حساس جدا علشان ما يعملش ضرر بالغ في المستقبل على الخطوط الهجره دي. طيب اخر حاجه ان احنا لازم نبقى عندنا اسسمنت للانواع بالتحديد اللي موجوده في المناطق دي زي الايجيبشن فالشر مثلا اذا كان في حاجه ترند بالتحديد وحساسه وعايشه في المكان ده ويعني التعداد بتاعها ممكن يكون في مشكله زي الايجيبشن فولشر هي الترند بتاع الاوبوليشن بتاعها بيقل وهي مش موجوده في اماكن كتير يعني فالموضوع ده بيبقى حساس لما يحصل اي ديفلوبمنت حوالين الهابيتات بتاعها طيب في ترند حاليا في العالم بي يعني في الـ في الاركيتكتشر او الايربن ديزاين بشكل عام ان هو ان احنا ازاي يبقى عندنا لايت انفارمنتال فود وعاده الحاجات دي بدات تدرس في الجامعات مؤخرا كتير جدا منها عندي انا في الجامعه اللي اتخرجت منها الجامعه الالمانيه وفي الجامعه الامريكيه وفي جامعه القاهره في كذا ابروتش لديزاين بيئي مش بس يبقى جرين اركيتكتشر ان هو بيوفر الموارد الميه والطاقه والحاجات اللي هي بيحتاجها البشر بس لا يبقى عنده لايت انفارمنتال امباكت على الكائنات اللي حواليه. مش بس كربون إميشنز والحاجات دي فده كان ديزاين ستوديو سنه 2018 وموجود من قبلها حاجات مثيله ليها يعني طيب دي كانت احدى الافكار للديزاينز ده كان اكستنشن المفروض لمدينه الجلاله بس ده الاكستنشن بقى بعد ما مدينه الجلاله خلصت فهايبوتيكلي دي المنطقه اللي هتتعمر بعدها اللي هي الزعفرانه فالاستوديو كان اسمه ري جنريتنج زعفرانه فدي كانت احدى الافكار يعني البلوتس دي متقسمه طبقا لكذا حاجه يعني لكن اللي يهمنا فيها بالتحديد في, في السيمينار ده المناطق اللي اوريدي كانت عامله مشكله قبل كده في, الـ في الـ الفكره يعني اللي كانت عامله مشكله في الايربن سبرول في المناطق اللي بيعدي منها خطوط الهجره انه كانت بتبقى بيوت ومساكن كثيره قوي ان انتربتد الطيور علشان كانت في الاول قبل ما تتعمر الاماكن دي كانت بتقدر تنزل وترست وتلاقي اكل وروستنج لحد تاني يوم او كده عشان تكمل بقيه المسار الطويل جدا اللي هي بتاخده. دلوقتي مع مع التعمير الزايد عن اللازم ممكن في اماكن معينه بتضطر الطيور دي تعدي المناطق دي كلها لحد ما تلاقي سيف سبوت تنزل فيها. فكانت الفكره هنا ان احنا نعمل بافر زونز جوه المدينه وهي بتتخطط. لكن علشان ناخد اللاند من الـ يعني الـ الارض الكبيره الاراضي الكبيره دي من جوه السيتي ده كان هيبقى ليها يعني اكونمك على على حجم المدينه يعني بيتاثر ماديا كتير مش بس كده الاماكن دي مش مش بتهدر دي ده سامبل من البافر زون اللي كان في او في السلايد اللي قبلها البافر زونز الاماكن الفاضيه الاماكن دي معموله حوالين الدنسيتيز الكبيره وهي ليها حجم معين بحيث انها حتى الطيور السنتيف للبروكسيمتي مع البشر اللي حساسة لوجود البشر من قريب او الضوضاء او كده الارض كبيره بما يكفي انها تقدر تنزل باريحيه وبدون مشاكل وفي اماكن معينه الارتفاعات فيها للمباني ما بتكونش عاليه. مخارات السيل بتعدي من حوالين البافر زونز وبتستغل المايه دي مش انها تنزل في البحر زي ما كان بيحصل زمان لا احنا نعمل ارتفيشال بوندز جوه البافر زونز فتاكت كانها زي ما حصل كنا بنتكلم قبل كده في فكره محطات الصرف محطات صرف ميه كبيره قوي على حدود المدن الجديده بيتجمع حواليها طيور. هي نفس الفكره لكن ان احنا بيجي لنا كلين سورس اوف ووتر بدل ما بنتخلص منه ده بيساعد في في حمايه الطبيعه يعني وده واللي في النص ده بيبقى ناتشورال شرابز الموجود اوريدي في المناطق دي زي الزعفرانه او او يعني الصحراء الشرقيه عند ساحل البحر طيب فين الاستفاده الماديه ان انا احافظ على الطبيعه؟ الايكوتوريزم في مصر لسه في الطيور بيكبر لكن مش في الحجم اللي هو المفروض يبقى عليه، فاحنا بنديزاين السيتي هي الفوكس بتاعها يكون مش بس على الدايفنج زي زي مدن ثانيه عندنا في مصر الجديده شرم الشيخ، الغردقه، الجونه ما الى ذلك، فهي هيبقى الفوكس فيها على البيرد واتشنج بما اننا عندنا البوفر زونز الكبيره دي معديه في الخط الرئيسي ده، فاحنا كنا هنعمل كذا لير من البيرد واتشنج مش بس نبقى على حدود البوفر زون. ولان احنا نقدر يبقى لينا عدد محدود من البشر يقدر يبقى متواجد حوالين البوفر زون دي علشان ما يبقاش سبوكي للطيور اللي جوه لان هو ده الهدف في الاساس ان احنا ده دايم... دا ال... ال... ال... الديزاين يدعم الفلاي واي مش يعوقه فاللي احنا فكرنا فيه ان احنا نعمل وت... بيرد واتشينج تاورز على كذا او يعني فكره البيرد واتشينج تاورز على كذا ليفل الستيب سيटिंगز دي هي دي المفروض انها تبقى حوالين البافر زون وبتكون حجمها صغير جدا وبعيد فهي مش بتبقى انتيميديتنج uh قوي للبافر زون البرد واتشنج تاورز اللي وراها بتكون الناحيه الثانيه من الشوارع الرئيسيه وبتكون عاليه شويه بحيث انها بتقدر تكشف المنطقه وبيكون تحت جوه البرد واتشنج تاور طبعا هو انا حاطط الابستراكت هنا لان لو كان محطوط البلانز وكده كانت هتبقى معقده شويه فيجوال يعني Uh, والناحيه الثانيه الرووف توبس العاليه اللي حوالين المنطقه هتقدر تكشف البفر زون ال ال بالكامل من اولها فاحنا قررنا ان احنا نعمل 3 سبوتس ويبقى فيها باينوكلز باختلاف او يعني مش باينوكلز يعني تلسكوبس كده مينيتشر تلسكوبس باختلاف القدره بتاعتها عشان نقدر نكشف المنطقه دي ونستغلها اكبر استغلال طبقا لحجم الـ الارض اللي حواليها يعني دي كانت رندرز uh, للفكره يعني. نكست البفر زون دي صوره البافر زون من جوه ده البرد واتشينج تاور هو مش هيبقى تاور بالمعنى الحرفي اللي احنا عارفينه الكونفنشونال تاور الخشب اللي بيطلع بسلم خشب وبلاتفورم يقف فيه 10 اشخاص لا هو هيبقى تاور اه لكن هو هيبقى فيه ستريبس خشب من قدام بحيث انها ما تكونش حاجه ازاز انتيمييديتنج للي بره لكن في نفس الوقت تقدر تاخد عدد كبير من البشر وما تبقاش سبوكي للطيور اللي موجوده جوه فهي كان جو بوث ويز يعني تاخد عدد كبير في نفس الوقت يبقى فيها سبوتس نقدر نشاهد الطيور من خلالها بعدد اكبر من الطبيعي أه متشكر جدا يعني اتمنى ما اكونش طولت عليكم مع ان انا كنت محتاج وقت اكتر يعني. أه اي اسئله؟ انا عندي سؤال مش عارف انا صوتي مسموع ولا لا؟ سامعك سامعك. <تصفيق> السلام عليكم يا باشمهندس عمر اولا عليكم السلام ازيك يا مستر ايه؟ انا انا بصراحه شاكر جدا ليك وانا يعني عجبني خالص الشغل اللي انت عرضته جدا يعني انا فعلا سعيد بس انا عاوز اعرف يعني هل دي رؤيتك الشخصيه ولا دي رؤيه جهه ما في البلد يعني الكلام ده هيحصل؟ ولا احنا المفروض ندفع انه هو يحصل؟ انا دي اللي ما كنتش فاهمها. لا هو احنا المفروض ندفع انه ده يحصل لكن هي دي ديزاين ابروتشز حاليا هي التريندنج يعني في مجتمع المهندسين يعني هو ده هيحصل سونر اور ليتر بس اللي احنا, احنا نتمناه ان هو يكون سونر اقرب من ليتر يعني انما انما ده اوريدي بيدرس في اغلب جامعات يعني في العالم وان شاء الله ده هيكون الابروتش اللي هناخده قريب يعني. يعني انت بت... يعني تم دراسه الامور دي في الجامعه عندك الناس بتدرس كده في الجامعه الالمانيه وفي غيرها يعني يعني ده أه. ده بيحصل فعلا يعني مش بس جرين اركيتكشر يعني اللي بتوفر الطاقه واللي فيها سولار بانلز والحاجات الكونفينشنال اللي احنا عارفينها دي لا في ابروتشز ثانيه ومش بس للطيور يعني لكن هو ده التوبيك النهارده يعني جميل جميل شكرا ليك شكرا ايه اي حد عايز اسئله ثانيه أيوة معاك الأستاذ دكتور عاطف محمد كامل، أستاذ الحياة البرية أهلاً وسهلاً دكتور عاطف، عارف حضرتك طبعاً أهلاً بحضرتك، وطبعاً بنشكرك على هذه المحاضرة عارف ولكن عارف. برضو طبعاً عملية الطيور برضو مع معالي السفير موجهين الاهتمام في الناحية انت عارف مصر بتحظى بأثنين مين main واي طارقين مسارين للطيور اللي بتخش مصر. المسار بتاع الميديترينيان يعني من خلال زرانيق وعملنا عشان كده كنت عملنا محميه زرانيق زمان وانا كنت مدير محميتها وبعدين عملنا شرم الشيخ عشان وانا كنت مدير شرم الشيخ عشان نعمل الايه الاذر فلاي واي اللي هي الممر الثاني اللي بتمشي فيه الطيور وبرده هناك فرق برده لما نيجي نتكلم الديفرنس بين التو فلاي واي ليه طيور ايه طيور دي وايه الطيور دي؟ طبعا معالي السفير شرح ان في سورينج بيرد الناحيه دي الطيور ايه الحوامه اللي هي بتحتاج تيارات الحمل تسندها عشان ولما تقدرش تمر من الممرات المائيه فبتستخدم عالي الجبال عشان تتحرك بسهوله otherwise ما تقدرش تعبر المتوسط زي الدكس والجيز والحاجات دي كلها والسمان و... فعشان كده الممرات بتاعت كمان الميديترينيان مهمه جدا وطبعا دي كمان اللي هي المفروض في عنايه اكتر لان بتواجه مشاكل مشاكل الصيد الجائر ومشاكل طبعا اهدار الاماكن اللي ممكن تقعد فيها الى جانب السورنج بيرد المناطق اللي هي للطيور الحوامه الوين تيربنز طواحين او الهواء الموجوده توليد الكهرباء هي حاجه طبعا مشروع ممتاز جدا ولكن هو المشكله انه هو عم في مسار الريفت فالي فلاي فعشان كده بيتعامل من خلال وزاره البيئه الشاكره تعمل برضه ايه اه بالتعاون مع الطاقه المتجدده بتعمل اه شكل اه اه بتاع ده بيرد ووتشنج وتشوف ايه الحكايه بالتنسيق مع الناس المهندسين بتوع الطاقه المتجدده بحيث يستخدموا الوسيله بتاعة الشت داون اون ديماند اللي قفل عندك الحاجه وبعدين برضه في تدريب لوزاره البيئه لازم الناس تتدرب على ايه الطيور دي والطيور دي كذا وايه انواعها وايه الفاتاليتي ايه الطيور اللي ماتت ونوعها ايه وكذا ايه وبعدين ازاي اتحرك مع الناس بتوع المتجدده نقفل ازاي ومن استخدام الشوت داون اند ديماند هذه الوسيله ومن استخدام الرادار والحاجات دي كلها فاحنا طبعا بنشكرك على هذه المحاضره ومعالي السفير وطبعا قلته كلام كويس جدا وعمليه البفر زون وان شاء الله تعمم وان شاء الله كمان تعرف اليونسكو برده عامله هنا ثلاث محميات اللي هم بيسموهم محميات المحيط الحيوي اللي هي الايه اللي فيها هي اللي هي البفر زونز ودي مهم جدا بتهتم بالبافر زون فاحنا برضو عايزين نتوسع في حكاية المحكمية الطبيعية وبعدين نقلل الإمباكت بتاع الإيكوتوريزم السياحة البيئية عشان برضو ما يحصلش خسائر زي اللي حصلت في عملية الإيد دولفين الأخيرة فلازم نتابع أكثر وأكثر لأن إحنا عندنا كنوز كنوز مائية وكنوز برية وفي في حاجات عديده جدا وانواع جميله جدا وانواع ثروات في مصر فلازم الحفاظ عليها حتى لو سياحة البيئيه ولكن السياحه البيئيه المنظمه المنظمه وفي يبقى في برضه متابعه لهذه السياحه عشان لا نخسر هذه الثروات الطبيعيه الجميله بنشكرك يا استاذ عمرو وبنشكر طبعا معالي السفير على ان حضراتكم وشكرا جدا ميرسي يا دكتور عاطف واحنا سعداء لكم هنا ان شاء الله يعني هو طبعا عشان الريفت فالي يعني بل. المنطقه اللي فيه كبيره قوي يعني والديفلوبمنت اللي بيحصل فيها سريع فده كان فوكس دلوقتي انما طبعا خط البحر المتوسط والمضايق يعني الموجوده فيه دي طبعا هتبقى في البلان خصوصا ان في مدن جديده دلوقتي يعني على ساحل البحر المتوسط وانها ماشيه في نفس الطريق يعني في يعني ان شاء الله الخطوه جايه لكن خلينا يعني نتفائل بالخطوه الحاليه يعني ويعني متشكر جدا لحضرتك. ان شاء الله لا. توفيق باذن الله. الو. الو. سات السفير سامعين حضرتك؟ آه, اه شكرا طبعا عمر يعني اشكرك على يعني حقيقه برزنتيشن ممتازه وجميله جدا و كل نقطة من دي أنت لخصتها بشكل يصعب أن حد يلخصها بصراحة وأنا أحب بس أضيف كمان للدكتور أنه موضوع الـ التوعية والتعليم لموضوع التربعينز اللي موجودة هو فعلا زي ما أنت عارف تم من 2013 وأنا واحد من الـ اللي هم بيعملوا موضوع التوعية كيف أنواع الطيور و وإزاي يشوفوها و والكلام ده كله مع الشده فالحمد لله أعتقد إحنا ماشيين في الـ في الـ يعني في المسار السليم بإذن الله وطبعاً لا نغفل اللي قاله الدكتور إنه طبعاً شاطئ البحر متوسط كله بأكمله فيه مشاكل أخرى تانيه يعني لن يتسع الوقت إن إحنا للأسف نقولها لكن أو أدينا بنعمل حاجه وإن شاء الله اللي بعده كمان فشكراً يا دكتور عمر حبيبي <تصفيق> <تصفيق> ربنا لك يا سياده السفير انا مبسوط اني سمعت صوتك ويعني ان شاء الله الخطوات اللي جايه تكون احسن وميرسي جدا يعني على مداخلتك اتفضل يا كابتن حد عنده اسئله ثانيه؟ مساء الخير <تصفيق> مساء, مساء, مساء الخير على سياده السفير مساء <تصفيق> الخير <مساء> <تصفيق> <مساء خير تصفيق> عندك تمام يا الصوت؟ مساء النور سامعين حضرتك اتفضل تمام يا فندم مساء الخير عليكم مساء الخير على السفير شكرا لاهتمامكم بالطيور طبعا حضرتك معاك هاني الددوي محمد راس محمد طبعا بين الطبيعه محبين الطيور يعني تكمله للحاجات دي طبعا ومسار الطيور طبعا محمد راس محمد من المحميات مهتمه طبعا بالطيور واحنا من واجبنا اللي هي نقط مشاهده الطيور عاملينها الواعده ان شاء الله في كمان احواض الاكسده محو... أحو... احواض الاكسده هاني من عندنا في شرق برضو برضه موجود فيها نقط مشاهده الطيور الصوت واضح اه تمام تمام مع حضرتك انا سامعك كنت بتقول نقط مشاهده الطيور في الاحواض اللي في راس محمد تمام اه ايوه يا فندم انا عارف جوا ده وفي نقط مشاهده طيور في المحماه نفسها يعني انا بتتعالج يعني بتتعالج الاحواض دي مش كده؟ بالظبط يا فندم بالظبط تمام بالزبط. اه بتتعالج بتعالج بتاعتها طبعا ده استكمال لكلام حضرتك وفي برده نقط مشاهده طيور فيها داخلها اصلا يعني فاحنا بندعي الناس ان هي تيجي تشوفها الناس من دلوقتي انت عارف سياح مشاهده الطيور من السياحات الواعده دلوقتي طبعا يعني وطبعا <تصفيق> اه احنا احنا شغالين حاليا دلوقتي برضو في الفريق الوطني الكركس والتوربينات الهوا اللي حضرتك برضو نسيتها طبعا يعني ممكن جزئيه قلت عنها بعد <تصفيق> بس طبعاً. علشان قله الوقت يعني فانا حبيت ابقى ستريت تو ذا بوينت تمام يا فندم طبعا من انما <تصفيق> هي موجوده في <تصفيق> الديزاين فعلا هي موجوده بس هي بالزبط. موجوده بالزبط. في حتت انا ما حطيتهاش عشان بس الوقت واللي نقطة تكون واضحه يعني. تمام يا فندم دي طبعا من اللي السفير برده الدكتور احمد عاطف اتكلم عنها في موضوع الشت داون والكلام ده من الحاجات الواعده طبعا في مصر والحاجات اللي هي اهتمامنا بيها كبير قوي وكمان انا عرفت قريب ان في كمان لو احنا هنعمل اه مزرعه تربونات او حاجات كده ان احنا لازم قبل ما ال... ما نعملها نكون عارفين مسار الطير فين يعني احنا دلوقتي بنحدد قبل ما نعمل كمان المزارع تربينات يعني غير الموجوده طبعا ده قصه ثانيه احنا شغالين فيها دلوقتي واحنا ان شاء الله نحضر برضه التدريب الجاي ان شاء الله مع الست سفير ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا ليك يا استاذ هاني وشكرا ليك يا عمر. معانا دلوقتي هيتكلم الاستاذ خالد النوبي مدير برامج الحمايه بالجمعيه المصريه لحمايه الطبيعه ان سي اي وكان بيعمل باحثا بالمحميات الطبيعيه بمصر. السلام عليكم آه أولًا بحب أشكر يعني كل السادة القائمين على المبادرة بصراحة على الجهد ده وعلى التواصل معانا في الجمعية المصرية لحماية الطبيعة وبشكر سيادة السفير أحمد رياض للأسف يعني أنا شغال في الطيور من زمان في مصر بس ما شفتوش بس أنا سعيد إن احنا اتقابلنا أول مرة حتى يعني فيرشوالي في إن شاء الله أشوفه قريب وبشكر كمان عمر والدكتور عاطف وكل القائمين النهارده إن شاء الله أنا حابب أتكلم على نوع من الطيور انا شخصيا حاسس أنه هو مظلوم يعني آه وهو طبعا بيندرج تحت الطيور الحوامة آه وانا بشكر السيد سفير أنه هو وضح الفرق ما بين النسور النسور آه آه بصراحه كائنات عظيمه ومذهله وليها فايده كبيره جدا هي يمكن تكون مش يعني يعني ما بتلفتش انتباه الناس زي الصقور وزي العقبان عشان ما بتصطادش عشان مش سريعه عشان مش قويه بما فيه الكفايه لكن بعد الدراسه بصراحه بشكل مفصل اكتر بتحس انها اكثر يعني حكمه ونفعا للإنسان هنحاول نشوف ازاي انا هدفي النهارده في البرزنتيشن ده ان احنا كلنا نحب النسور يعني شويه زياده النسور ممكن نروح للشريحه اللي بعدها النسور عندنا في العالم عندنا 23 نوع من انواع النسور بينقسموا مبدئيا الى فرقتين الاولد وورلد او نسور العالم القديم ونسور العالم الحديث، نسور العالم الحديث اللي هي النسور اللي بتعيش في الامريكتين، امريكا الشماليه والجنوبيه والكاريبي ونسور العالم القديم اللي هي في افريقيا بشكل اساسي ثم اسيا ثم اوروبا آه يمكن هم كلهم بيتصنفوا آه على انهم نسور الا ان الدراسات الحديثه اثبتت أن نسور العالم الحديث اللي هي اللي في الأمريكتين أقرب جينياً للستوركس أقرب لللقلق الأبيض من النسور، دي كانت معلومة غريبة حتى شوية عليها النسور يعني تتراوح أحجامها ما بين أصغر نوع منهم اللي هو الهودد فولشر وده لما بيفرد جناحه بيكون حوالي متر ونص والكندور الكندور اللي أكبر النسور في أمريكا وده لما بيفرد جناحه بيكون أكثر من ثلاثة متر الكندور بصراحة آه لي ريكوردز آه غريبه هو تم رصده ميت للاسف بعد ما خبط في طياره كانت بتطير على ارتفاع 10 كيلو متر. فيعني الطائر ده كان بيطير في 10 كيلو متر فوق سطح الارض كان بيتنفس ازاي وكان الضغط الجوي اصلا قليل جدا آه وازاي اصلا طلع ده كله وكان طاير رايح فين فهي كائنات ملهمه جدا. آه النيو آه بعد كده كمان آه النصور زي ما شفنا او زي ما احنا قلنا ان هي بتعيش اساسا على اكل الجير. آه وده معناه انها عندها قدره انها تاكل آه آه لحوم آه متعفنه فيها كميه كبيره من البكتيريا. في الواقع آه الناس بتظن ان النصور كائنات آه يعني غير نظيفه لكن هي نظيفه جدا جدا بشكل غير عادي. اثبتت الدراسات اني آه لو لو حدث تلوث لطعام الانسان بفضلات النسور يعني بالفضلات بتاعت النسر لو تل لو اتلوث بيها الطعام بتاعك صعب انك تعيا من كتر ما هو في المعده بتاعته في احماض بتموت اي ميكروبات فحتى الفضلات بتاعته بتكون نسبيا الى باقي الكائنات مضيفه جدا جدا قلنا لكن ده لا يمنع انها كائنات قويه برضه ممكن تهاجم بعض المفترسات الاخرى زي, زي أبو والضباع هي منره بيكون ضعيف شويه وبرده رجليها ضعيفه شويه فما بتعرفش تفتح الجثه بتاعه الكائن لو كان بعد ما يموت سواء كان بافلو مثلا او اليفنت فبتستنى لما تيجي بعض الكرنيفورس الاخرى تاكل تبتدي تاكل في الجيفه فتلاقي مدخل فتبتدي تاكل هي كمان اللحم الطري نوع مهم من النسور انا شخصيا بحبه وهو في يعني ريكوردز كتيره بترجح ان هو بيتكاثر في مصر لكن الى الان لم يتم مراقبه اعشاش دي اللي هو البيرد دفولشر او النسر الملتحي النسر الملتحي ده بصراحه غريب يعني 90% من الغذاء بتاعه عظام فقط ما بياكلش اي لحوم بياكل عظم بس فكده الكائنات دي بتتكامل عشان تنظف البيئه بتاعتنا حصل تقدير في الهند بعد كارثه كبيره في انقراض النسور انهم قدروا الفائده الاقتصاديه للنسر الواحد في السنه بحوالي من 10 ل 15 الف دولار في السنه الواحده من تنظيف والتنظيف ده بينتج عنه يعني تقليل كبير في فرصه انتشار الامراض والاوبئه لو في حيوانات كتير ماتت، الحيوانات دي تعفنت راحت عليها الفيران، الفيران كلتها بيحصل انتشار الامراض ده لو ما فيش نسور في وحصل كارثه شبه دي في الهند تحديدا فهم قدروا الفايده اللي بيعملها النسر الواحد في التنظيف بالرقم ده النسر المصري يعتبر من أزكى النسور وهو النسر الوحيد اللي بيستخدم تول او اداه للحصول على غذائه، بيستخدم الحجاره عشان يكسر البيض وياكل اللي جوه البيضه. دي عندنا في اوروبا واسيا وافريقيا 16 نوع من النسور. في افريقيا بس في 11 نوع. ال 11 نوع اللي في افريقيا منهم سبعه للاسف مهددين بخطر الانقراض زي ما احنا شايفين في الصوره دي. الرسم الباني ده بيوضح الريكورد بتاع او القيمه بتاعت فرصه الكائنات في في الاكس اللي هو العمودي ده في اندكس، الاندكس ده بيتراوح من واحد لصفر، صفر معناها الكائن انقرض، واحد معناها ان هو صعب ينقرض حتى في المستقبل. الخط اللي فوق الاصفر ده اللي هو الدكلاين في كل طيور العالم، هي بتقل فعلا بس معدل بسيط، يعني هي كانت في سنه 88 اعلى من تسعه من عشره ونزلت لحد 2016 لحد 9. من 10. اما النسور في افريقيا تحديدا فهي نزلت بمعدل كبير جدا من 8. من 10 لحد 5. من 10 في 2016 فده بيوضح قد ايه النسور في افريقيا محتاجه حمايه وبرامج للتصاون او الكونسرفيشن. ايه اهم اسباب اندثار النسور في افريقيا؟ بصراحه اهم سبب التسمم، والتسمم في افريقيا مسؤول عن 61% من انقراض النسور. طب الموضوع ده غريب شويه، احنا منين كنا بنقول ان النسر معدته قدرة على هضم وقتل كل البكتيريا ومنين بيموت بالتسمم؟ بصراحه التسمم الكيميائي مش التسمم الحيوي او مش التسمم فعل البكتيريا بشكل اساسي، اغلب النسور بتموت بتسمم كيميائي للاسف وده بسبب تاثير الانسان ودور الانسان على البيئه والاستخدام المفرط في الموارد واستخراجات. آه، تاني أهم سبب لموت النسور في أفريقيا مسؤول عن 29% هي الاستخدامات التقليدية وده مش مش في مصر موجود بشكل كبير ولكن في دول أفريقيا جنوب الصحراء لأنه بيعتمدوا على أجزاء معينة من جسم النسر في يعني في العلاج التقليدي وأكثر كمان من كده في السحر وتحديدًا في إثيوبيا يعني إثيوبيا من أهم مهددات النسر المصري تحديدًا في إثيوبيا اللي هو استخدام بعض أجزاء من النسر المصري في السحر. ثالث آه، اهم سبب في اندثار النسور آه، البنيه التحتيه لمشاريع الطاقه سواء محطات الرياح او كابلات الكهرباء احنا عندنا في الجمعيه المصريه لحمايه الطبيعه عندنا مشروع آه خاص بحمايه النسر المصري تحديدا في مصر طبعا هو المشروع ده شغال في 14 دوله في افريقيا آه وفي و و و الشرق الاوسط واوروبا مصر دوله منهم الجمعيه المصريه لحمايه الطبيعه هي المسؤوله عن دور حمايه النسر المصري جوه الحدود المصريه النسر المصري من اسمه في مصر هو ليه اتسمى النسر المصري لانه احنا بصراحه من اوائل الشعوب اللي لاحظناه ووثقناه على البرديات وعلى جدران المعابد احنا رسمينه بالظبط فبعد كده لما العلماء حبوا يوصفوه في الكتب وفي المراجع العلميه كان بديهي جدا ان هم يوصفوه بالنسر المصري او ايجيبشن فولشرز لانه بالتاريخ احنا اول ناس خدنا بنا منه ورسمناه بالتفصيل طب ده كان زمان حاليا شكل النسر المصري وتواجده في مصر عامل ازاي الخريطة دي خريطة مصر فيها تراك لعشر افراد لعشر افراد من النسر المصري في 2019 مصر بصراحة ويمكن تفضل سيد السفير وشرح الموضوع ده في الاول الموقع بتاعها فعلا مميز جدا احنا لو نخلي بالنا مثلا عندنا احد النسور اللي هو اللي باللون الاسود ده ده عايش في اوروبا تحديدا في اسبانيا وهو عدى في مصر وكمل على رجع رجع من ناحيه السعوديه ما رجعش تاني في السنه دي. دي انواع من النسور اللي هي يعني بتاخد مصر كممر. نوع تاني من النسور احنا بنتكلم كل ده عن النسر المصري بس انا بتكلم على مختلفه او عشائر مختلفه. في عشيره تاني من النسور المصريه اللي مقيمه اصلا في اثيوبيا زي النسر اللي هو اللي باللون البنفسجي ده ده اصلا بيطلع بيهاجر من اثيوبيا شمالا اخره لحد مصر يعني هو بي بيطلع عندنا هنا في الربيع وبياخد الصيف كله في مصر وبينزل ثاني في الخريف مع هجره الخريف بينزل جنوبا حتى نشوف الخط ده هو طالع من الجنوب رايح ودخل على سينا وفضل في جنوب سينا ولف ورجع ثاني على البحر الاحمر لحد ما راح اثيوبيا آه وده بي بيبين اهميه مصر مش بس ان هي كمان آه معبر لا في كمان آه انواع النسور المصريه بتصيف في مصر آه وده مرصود يعني بالتراكينج داتا كمان احنا عندنا عشائر من النسور المصريه مقيمه وبتتكاثر في جنوب مصر تحديدا آه في اسوان وحوالين بحيره ناصر وفي مدينه شلاتين ايه اكتر حاجه بتهدد النسر المصري في مصر بصراحه اهم مهددين للنسر المصري في مصر حاجتين البنيه التحتيه للطاقه زي ما احنا شايفين الصوره دي بتاعت احنا عندنا مئات اه مئات الالاف اه من الكيلومترات من خطوط الكهرباء بتربط اه اه مصر يعني من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها ده آه كويس جدا واحنا محتاجينه كتنميه بس برضه له تاثير مهدد على النسور ومن هنا يجي دورنا ودور المنظمات اللي زينا والناس اللي شغاله في حمايه الطبيعه انهم يقللوا من التاثير السلبي للتنميه على الحياه البريه. دي صوره من محطات الرياح وده نسر مصري. ايوه كملي من فضلك. نسر مصري فوق خطوط الكهرباء لان نصوب بترتاح في الاماكن دي، الصورة دي بصراحة من مصور هايل انا متابعه على الفيسبوك اسمه سامح شاهين، ده نسر مصري بيشرب من محطات الصرف في شرم الشيخ محطات الاكستدة، بصراحة الصورة دي اتخذت وبعدها بالظبط بحوالي ثلاثة أو أربع أيام جالنا اتصال بإنه في نسر مصري مريض في شرم الشيخ برضه. من الصورة أنا شاكك إن هو ده نفس الطائر لأن هي الصورة اتحطت وبعدها بيومين ثلاثة النسر ده جه ان هو مريض أه حاولنا نسعفه بصراحة وعملنا مجهود بس للاسف هو مات. أه معلش يعني دا ما كانش من النسور اللي معمول لها تاج أه مش من النسور اللي احنا بنتابعها أه زي ما انا وريت في الخريطة ده كان نسر ثاني يعني ما حدش متابعه خالص كل موسم آه للنوع ده من الحوادث عشان نعرف نتصرف وننقذ النسوع آه انا خلصت ده كان بشكل عام وسريع لان ما حبيتش اخد وقت زياده انا كنت عارف ان لي 10 دقائق بس انا اظن اني خدت وقت اكتر كمان انا اسف ولو في اي سؤال تحت امركم شرفتني يا استاذ خالد ميرسي جدا لحضرتك ممكن سؤال الاستاذ خالد اتفضل حضرتك اه علاء ازيك السلام عليكم ازيك يا دكتور ايه الله يكرمك الله يخليك وحشني والله الله يخليك اكتر <تصفيق> والله كان سؤالي بالنسبه الأنواع اللي بيحصل منها بريدنج في مصر للفولشر بالذات كم آه. وهل احنا مركزين بس في الايجيبشن فولشر ولا برضه في برامج للفولشرز الثانية زي لابت فيس ده لا سؤال آه. السؤال الثاني <تصفيق> هل في حصر لاعداد الطيور سواء ريزيدنت او ميجريتوري سبيشيز كم منهم بيموت في محطات الاكسده في شرم كل سنه تمام دول بصراحه سؤالين مهمين جدا احنا للاسف في مصر ودي حقيقه يعني لا يعني لا تغفل والحقيقه دي مش بصراحه مش في مصر بس هو معروف يعني في مجال الطيور اقل نوع من الطيور عليه ابحاث الفولتشرز تحديدا النسور من اقل الانواع اللي عليها اصلا ابحاث متوفره على مستوى العالم احنا في مصر برضو يعني عندها نفس التحدي ده مفيش دراسات قويه يعني عن تقدير العشائر المقيمة في مصر احنا نعرف عن طريق شغلنا في المحميات زمان بصراحة المحميات هي تعتبر الجهة الوحيدة اللي ليها يعني شغل في الموضوع ده فاحنا عدينا اللابة فيس بولشر بيتكاثر اكيد ويترصيد اعشاشه والإيجيبشن بولشرز بتتكاثر برضو في مصر والبيردد بولشر دي الانواع اللي احنا نقدر نقول يعني بنسبه كبيره انها بتتكاثر لكن على حد علمي ما فيش اي دراسات بتقدر الاعداد. بالنسبه للسؤال يعني اعداد population وان كان احنا في الجمعيه المصريه لحمايه الطبيعه عندنا مشروع واحد بس هو خاص بالنسر المصري بس احنا بما ان احنا والمفروض نقدر population المحلي للنسر المصري بتاعنا. الشغل اللي احنا ان شاء الله هنبدأ نعمله بداية من السنة دي عاوزين نعرف عندنا كان مصر مصري موجودين في مصر مقيمين وبما ان احنا هنكون شغالين على الجراوند اللي في الاغلب بيكون فيها باقي انواع النسور فحنا همكانية دي ونوسع السيرفي ونعمل مسح عشان نعرف ان باقي الانواع من النسور يعني بالذات الشلاتين ان شاء الله يعني اه هل في حاصل الانواع لأعداد الطيور اللي بتموت في شرم الشيخ اه انا على حد علمي مفيش اه سيستماتيك uh, يعني سيرفي بيحصل بشكل منتظم لو بتتكلم على شرم الشيخ تحديدا لكن طبعا في مجهودات كبيره في الموضوع ده عن طريق هيئه البيئه او مشروع الطيور الحوامه uh, والجمعيه برضو جمعيه ال, جمعيه ال ان سي اي بنعمل حصر الاعداد وانواع الطيور اللي بتموت تحديدا في, على على خليج السويس في محطات طاقه الرياح وفي الباور لاينز في على خليج السويس تاخر يا استاذ خالد مساء نور هاني ازيك <تصفيق> حبيب حبيبي يا دكتور خالد اخبار حضرتك آه. <تصفيق> الله يكرمك الله الايجيبشان بانشر اللي هو الايجيبشان بانشر اللي هو سامح شايف صور انا كنت معاه هل هو ده يعني لما اتبعت ان هو تعب نفس في شرم الشيخ برضه ولا منطقه ثانيه اه اه في شرم الشيخ بصراحه اه يعني يعني كان موجود برضو هناك لسه هو كان حتى لو خدت بالك من عينيه تلاقي ان هو مش مظبوط وعينه فيها مشكله يعني وبتاع وطبعا ما هو بيشرب هو هو ده. الحادث ده انا بصراحه ما اعرفش يعني انا يعني انا ما اقدرش اجزم اقول انه ده هو ده لكن انا بظن يعني هو لانه بعد ما الصوره اتحطت بالثلاث او اربع ايام بالظبط في حد اتصل بينا وقال ان هو شاف طائر مريض وانا لما شفت الصور كان في كذا صوره غير اللي انا حطيتهم دول يعني شبهه خالص يعني هو لان احنا عارفين ايجيبشن بلشر بتاخد يعني الوانها الوانه هو عنده سنه غيره هو عنده سنتين غيره هو عنده ثلاثه غير بعد ما يكبر ويبقى ماتيور فممكن يعني ممكن بشكل ما يعني الالوان تفيد في تحديد الاندبدول لو لو الدنيا يعني لو في صور كفايه يعني تمام طب حضرتك انت قلت في الايجيبشن بلشر ان هو ليه عشائر يعني ايه مضمون عشائر؟ او تفصيلها ايه؟ population يعني البوبوليشن uh, uh, ده اللي هو ايه يعني مجتمع من النسور او من اي كائن حي بيعيش في نطاق uh, في نطاق uh, يعني جغرافي معين فعندنا بوبوليشن مثلا بيعيشوا بالذات الناس المصري ده في جنوب اسبانيا وفي البلقان دول البلقان بلغاريا وصربيا و... و وبوسنيا وكده في بوبوليشن ثاني هناك او اثنين اظن في الاوروبية وهكذا يعني عيلة تقدر تقول عيلة كبيرة كده عايشة في حتة مع بعضها. اخر سؤال بس اعداد الاجبشان فالشر العدد عدت الموسم ده على منطقة جبل زيد اكتر من الموسم اللي قبل منه متوسط يعني يعني متوسط بس. انا بصراحة ما عنديش الاحصائية دي بس انا كنت محظوظ ان انا كنت في محطة رياح آه، في جبل الزيت آه، في شهر آه، اغسطس في يوم واحد آه، عدينا 54 عدي. اه ف... تم... اه زبط في يوم موجود في اليوم ده اه ده كان حاجه حي... كويسه بصراحه بس انا ما السنه تمام. اللي فاتت كان ايه تمام, تمام. شكرا خالد ف... ف... شكرا خالد وشكرا للسادة على اسئلتهم آه. هننتقل بقى للمحاضره الجايه هاي دور جمعية القناص المصري لعية الجوارح فأتفضل حضرتك يا سيد السلام عليكم مرحب طبعاً بالجميع احنا نحب نعرف الجمعية طبعاً لناس احنا اسمينا جمعية القناص المصري لعية الجوارح أه هي الجمعية تعتبر عهدها حديث شوية في التأسيس إنما أعضاء الجمعية والمؤسسين ليها هم موجودين على الأرض برعاية الطيور الجارحة تقريبا من فترة من أوائل 2016 الجمعية طبعا أعضاءها عموما محبين لكل أنواع الطيور وخصوصا للطيور الجارحة احنا كجمعية بننزل بقى شوية للأرض يعني طبعا السادة المحترمين اللي كانوا موجودين كلهم يتكلمون ومحاضرين أه هم أكتر أكاديمية شوية مننا في التعامل مع طيور عموماً وطيور الجرحة زي ما تكلمنا من شوية أستاذ خالد وتكلم قبلها سياده السفير واتكلم إشوانس نسبة عمر أه الناس دي بتتعامل مع تيور بأكاديمية شوية احنا بقى كجمعية أننا في عمل اجتماعي أو عمل أه بنخ... بنحتك بالنص أكتر بنحتك بالمشاكل الموجودة على الأرض أه بنشوف المشاكل اللي بتحصل للطيور الجارحه اللي احنا محبين ليها وبنحاول على قد ما بنقدر احنا بنحل المشاكل دي وننشر الوعي للناس باهميه الطيور دي لان طبعا في بيبقى في موروث ثقافي كتير عند الناس بيبقى كتير او غلط بيهمنا ان احنا نغير الموروث ده علشان زي ما في مجال الهندسه باشمهندس عمر عايز يعمل حاجات تفيد الطيور وحاجات تفيد سياحة مشاهدة الطيور وحاجات زي كده احنا يهمنا ان احنا نعرف الناس في مجالنا بقى باختلاط بالناس في الشارع العادي ان الطيور دي ما هيش مضرة طيور الموجود الثقافي اللي احنا بنسمع عنه الناس بتتريق مثلا بتقول البومه دي أو. مش عارف الصقر ده بيسحب العين والحاجات دي كلها بنحاول نغير الموروث الثقافي ده الغلط وبنعرفه من البومة دي كائن مهم جدا وكائن مفيد للطبيعة وحاجات من دي كتير قوي احنا عملنا عندنا فريق للانقاذ وقاعد التأهيل وكان بيجي لنا كتير قوي عن حالات للطيور اللي كانت بيبقى فيها اصابات وحاولنا على قد ما نقدر ان احنا بنعالج وبنقدم مساعدة للطيور دي عن طريق برضو الخبرة وعن طريق الناس اللي هي بتساعدنا كأطباء حتى بيطريين وهم يعتبروا أعضاء في الجمعية ومؤسسين منها مؤسسين فيها لو بصينا مثلا على الصورة اللي موجودة قدامنا هو دوت طائر ريش بتاعه كان مكسور زي ما قال الباشمهندس عمر أحب بس يعني عشان نربط الكلام ببعضه إن التطور العمراني والتوسع العمراني بدا يخش في مسارات الطيور من فترات كبيره اصبح النهارده بيجي لنا بلاغات في اماكن معينه هي كلها مساكن الانسان بيبقى فيها طيور بتنزل بالخطا يعني الطير نزل هو كان في ذاكرته بقى او ايا كان ان المكان ده بيعدي عليه النهارده لما بينزل في المكان بيلاقي نفسه في مش قادر إنه هو يتعامل ان هو أو نزل في بيض في بيض في بيت في اوضه في جنينه بقى في عوائق عنده غير ان هو حصل له مشكله مش قادر ان هو يكمل طيرانه بتجي بلاغات بحاجات زي كده بنروح بنستلم الطيود من الناس بنحاول ان احنا نعالجها تاني من العادة التاهيل ده طير كان عنده ريش كتير جدا مكسر ما كانش قادر يكمل رحلته قدرنا ان احنا نعمل له عمليه توصير اللي هو توصيل للريش يعني علشان احنا نساعده تاني هو يكمل تاكدنا ان هو بقى تمام تاكدنا ان هو قادر على الطيران بيتم بعد كده عمليه اطلاقه وغيره من ده كتير ده ده برضو نتيجه التوسع العمراني زي ما قال بشمهندس عمر وزي ما قال بشمهندس خالد او دكتور خالد من شويه ان في حاجات كتير قوي عوائق للطيور في مسار الهجره بتاعتها زي ما كنا عارفين ان مصر تعتبر ثاني اكبر معبر للطيور عموما في العالم فبناءنا عليه مسارات الهجره عندنا تعتبر منتشره في جميع انحاء الجمهوريه. أه بناء عليه الطيور موجوده في كل مكان وطيور اثناء هجرتها ممكن تعرض لكتير جدا من المشاكل وزي ما كان في ناس بتقول أه ان الصيد الجائر هو من اهم الاسباب ان الطيور دي بتبقى فيها بالتعرض للانقراض أه يعني انا ليا وجهه نظر مغايره شويه أه ان في مشاكل كتير أكثر من الصيد هي اللي بتأدي لمشاكل الطيور زي مثلا قلنا طواحين الرياح في ممرات الطيور وابراج الكهرباء التسمم من التلوث بتاع الميه زي ما قال دلوقتي الدكتور خالد ففي حاجات كتير جدا اسباب كتير جدا غير الصيد علاوه بقى كمان على ان الصيد بيكمل على كله بالمعلومات الخاطئه والاشاعات اللي بتطلع واسعار الطيور خصوصا على الطيور الجرحة اسعار الطيور بيتقال حاجات طبعا مش واقعية فبتخلي ناس عندها أحلام زيادة عندها تطلعات تطلع وتحاول أنها تمسك في الطيور دي وين بقاش عندها وعي أساساً ولا عندها خلفية فبتأدي لأذى أكبر للطيور يعني دي برضه صوره ثانيه لطير كان على فكره الطير ده كسترل او طير العوسق او طير الشرياص اللي هو موجود في مصر المقيم طبعا ده تعرض يعني لاهانه كتير قوي تعرض لمشاكل كتير جدا ادت للبهدله اللي هو فيها دي بنحاول قد ما بنقدر ان احنا بنساعد الطير ده ثاني وبنحاول ان احنا نعالجه بنعمله اعاده تاهيل اعاده تاهيل دي بتبقى تاهيل كامل ده ده ده الطير ده كان اتعرض ان هو كان عند احد الاشخاص وطار منه اتخبط في المروحه زي ما احنا شايفين تعمل له اشعه وتعمل له كبيره وتعالج وبفضل الله الطير ده اتعالج وبقى كويس جدا وبقى يطير وكان بيطير يعني سبحان الله احنا كنا كنا مستغربين ان هو طار تاني بس الطير ده طار تاني وكان بيتدرب كويس جدا وكان بيطير مسافات كويسه وكان ارتباطه بصاحبه كان فظيع جدا لدرجه ان هو حتى يوم ما اطلق يعني الراجل ده كان في حاله يرسلها لها يعني آه دي دي حالات من الحالات اللي احنا كنا بنحاول ان احنا نساعدها ده عقاب بونيلي ايجل ده كان برضو اتعرض لكسر في رجلي وتم عمل جبيرة و واطلق الحمد لله وحاليا دلوقتي طبعا للأسف احنا ما عندناش قدرة تنتبه حاليا زي مثلا عند دكتور خالد لكن باذن الله احنا الحاجات دي زي ما قلت احنا لسه جمعيه ناشئه بنحاول ان احنا باذن الله هيبقى في شغل اكتر من كده في متابعه الطيور وتتبعها خصوصا الطيور اللي اتعمل لها عمليه اعاده تاهيل دي هنحاول ان احنا نسجلها بعد كده ونشوف ايه اللي حصل معها فيما بعد لكن هو الطيور عموما احنا بنقدرش نطلق طير الا ما متاكد ان الطير بقى تمام وتم علاج تأهيله وبقى زي الفل زي ما هنشوف دلوقتي كده مثلا ده كان طير برضه كان اتمسك في مكان معين في سكن الناس شافوه الناس خايفين منه مش عارفين يتعاملوا معاه هنعمل ايه طبعا الحمد لله بفضل الله قدروا ان هم يوصلوا لنا قدرنا ان احنا نروح ناخد الطير عالجنا الطير كان عنده حبه الجهاد اتعالج الطير وتم اطلاقه في مكان مناسب ليه بحيث ان هو يقدر يكمل رحلته او يكمل اقامته في المكان زي ما يطرأ ليه بقى دي دي حالات يعني كلها قامت بها الجمعيه في فتره صغيره، دي مثلا بومه قزميه، احنا بيجي علينا اوقات دي بومه كانت شخص من الجمعيه عندنا او فرد من الجمعيه عندنا، جات له البومه دي قدر يتحصل عليها عن طريق ما، طبعا الراجل عارف متأكد كويس جدا ان هي مش هتقدر تعيش في الاسر، الراجل اتاكد ان هي تمام ووكيله وزي الفل وقدر ان هو يطلقها عشان تقدر تكمل حياتها لانها لو قعدت هتموت. يعني هي دي هو ده الفرق ما بين الشخص اللي بيحب حاجه وعايزها تعيش ما بين الشخص اللي بيحب التملك. طير اللي حضراتكم شفتوه ده شفتو الشخص اللي, اللي اطلق طير مدى حبه ليه ومدى ارتباطه بيه وبرضه اطلقه لأنه هو شايف وعارف ومتاكد ان الطبيعه احسن ليه. تملكه للطير مش هيعمل اي حاجه غير ان هو ياذيه. احنا عايزين نعرف الناس إن فعلا لازم الحاجة اللي بتحبها ممكن تضحي عشانها ولازم تضحي عشانها يهمنا إن الطيور تفضل مستمرة وتفضل موجودة ما تنقرش يهمنا إن إحنا نساعد الطيور زي ما الطيور بتساعد الإنسان بطريقة غير مباشرة زي ما قال أستاذ خالد من شوية إن النسر اللي الناس بتعتقد إنه هو آكل للجيف ومش مفيد للطبيعة لا عدم وجوده ممكن يسبب كوارث تعود على الإنسان أه نفس الحكايه البومه بتاكل عدد معين من الفيران في السنه لو مش موجوده البومه كان زمان الفيران دي بقت حاجه يعني بشعه ممكن تهدد حياه الانسان ده طير اخر برضو من الطيور اللي اتعمل لها على تاهيل في الجمعيه عندنا وتم اطلاقها أه الحمد لله بفضل الله يعني بنحاول على قد ما بنقدر احنا بنساعد الطيور دي علشان احنا عايزين الطيور يفضل تواجدها مستمر في الطبيعه وتتكاثر بشكل طبيعي وتقدر ان هي تزيد علشان يحصل التوازن الموجود على طول باذن الله في البيئه يعني. طبعا انا حبيت ان انا اتكلم بطريقه بسيطه عشان نقدر نوصل لكل الناس، الناس اللي هي مش متخصصه طبعا اللي سبقوني اتكلموا كتير قوي في حاجات متخصصه ممكن تكون في ناس كثير قوي مش هتبقى على درايه بيها او ان هي تبقى مهتمه أو بالتفاصيل بتاعتها، انا حبيت انزل لل... للحاجه لكل الناس، حبيت انزل لكل المستويات وحبيت اعرف اللي هو ده ال... الجمهور بتاعنا ان احنا عايزين نعرف الناس اهميه الطيور الجارحه عموما او اهميه الطيور عموما واهميه الطيور الجارحه بطريقه خاصه لان الطيور دي مهمه جدا ومفيد للطبيعه وطبعا انا برحب وبشكر كل الناس اللي اتكلمت قبلها وبنرحب بيكم جميعا واحنا على استعداد تام ان احنا نساعد اي حد في اي مجال يخص الطيور عموما والطيور الجارحه خصوصا واحنا طبعا شرفنا بيكم وبنرحب بيكم مره ثانيه ولو في اي اسئله تحت امرك شكرا جدا استاذ سيد ميرسي جدا لحضرتك شكرا يا دكتوره شكرا في اي حد حابب يسال اي اسئله طبعا احنا الحمد لله النهاردة خلصنا محاضراتنا الأربعة ومحاضرينا أحب أشكرهم جدا أولا السفير أحمد رياض خبير الطيور المصرية وعدماء مؤسسة الجمعية المصرية لحماية الطبيعة إن سي شكرا جدا حياتك موجودك وجودك معانا شكرا مهندس عمر شكرا للأستاذ خالد النوبي شكرا أستاذ سيد أمتعتونا النهاردة عليك وطولنا عليكم وطولنا على المستمعين كتير ايوه كده سامعيني؟ اه تمام سامعين حضرتك اه معلش انا كنت عايز افتح المايك ما كانش بيفتح، انا بصراحه يعني مش عاوز نمشي كده بسرعه من غير ما اشكر الاستاذ سيد بصراحه مرحب بيك يا فندم شغل محترم جدا جدا جدا يعني فعلا ربنا يعزك يا فندم على المستوى فن. الشخصي وعلى المستوى المهني يعني بصفتي شغال في الجامعه المصريه وانا فن. اتمنى حضرتك تتواصل معايا لانه احنا البرنامج يكون احنا عاوزين نكون جاهزين فن. في كل موسم هجرة لأي طائر يتصاب، احنا كنا مفكر في الموضوع ده بالذات الجوارح يعني لأن احنا يعني دايماً احنا متعودين يعني كل موسم بيكون في طائر يا إما يا إما مسموم شوية وعاوز يتعالج فيعني احنا مش عاوزين كل موسم نفضل نتفاجئ بالموضوع ده هو خلاص هو تمام. بيحصل. فاحنا عاوزين نعمل آه بلان بحيث نكون جاهزين يعني ما ينفعش كل ما حد يتصل نفكر هنعمل إيه أنا بتكلم عننا احنا يعني. فاحنا انا في رحمة الله طبعا في رحمة التعاون بشيء شيء, آه شيء آه مستمر يعني ان شاء الله. باذن الله يا فندم في فرصه اتواصل مع حضرتك وان شاء الله باذن الله يكون ان شاء الله الجهود تثمر ان شاء الله على نتائج كويسه جدا باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله شكرا. تشرفت بيك يا استاذنا تشرفت بيك يا فندم. يعني انا طبعا عاوز اشكر الدكتوره نورهان. كل التنسيق اللي هي عملته ده الحقيقه هي يعني قالت لي من فتره قصيره وكان في ظروف صعبه شخصيه بالنسبه لي جدا جدا للعمل في هذا ولكن الحاحة و... وإقناعها لي إن أنا أقول لابد من المشاركة وسعيد جدا بالتنظيم الرائع ده من حيث أنه فعلا الأربع ندوات مكملين لبعض ف... فبحب أشكرها جدا على التنظيم الرائع ده وزي ما قال السيد خالد النوبي ان الجميع بيكمل بعضه من كل كل واحد من الجزء الخاص به سواء كان تصنيف الانواع او توازن ما بين التنميه وحمايه الطيور او دراسه انواع معين اذا كان له خطر الانقراض أو علاج الطيور الجارحة اللي دايماً بتحتوس كل فالحقيقة كانت يعني شيء جميل جداً جداً وشكراً جداً دكتورة نوران إنك قدرتي يعني بطريقتك تقنعيني رغم الظروف الصعبة ولكن أنا سعيد جداً جداً بالتعرف عليكوا وألف مبروك للنجاح الجميل ده إن شاء الله دايماً أنا اللي بشكر حضرتك ساعات السفير حضرتك نورتنا حضرتك قيمة وقامة علمية وما كانش ينفع نعمل أول بيبينار لينا إلا لما حضرتك تكون أحد المتحدثين والأول يعني ميرسي جدا لحضرتك ومرسي لوقتك وأنا عارفة إن أنا ضغطت حضرتك في اليومين اللي فاتوا بس جدا لحضرتك وأتمنى حضرتك تبقى موجود معانا في إيفنتات تانية إن شاء الله يا فندم حضرتك مشكورا وأنا حضرتك بس كنت بتسأل بت بتقول لنا الحديقة اللي هي المقيمة حضرتك اللي هي المقيمة في مصر حضرتك بتقصد بيها اليالو بيلد كايت؟ أيوة الشباب. سليم اليالو بيلد كايت الحداقه المصرية هي كانت قبل كده بتصنف كشبه نوع سب سبيشيز من البلاك كايت الحداءة السوداء ولكن بعد كده تم تصنيفها كطائر فول سبيشيز وأصبح اسمها يالو بيلد كايت وهي مقيمة وما بتهاجرش بينما النوع الآخر اللي هو تواجد في أوروبا وآسيا كله بيهاجر وبيعدي كتير منه بيعدي علينا فكده بندر نقول إن إحنا عندنا نوعين الآن بيجوا مصر أو موجودين في مصر يا جماعة طبعا حاولت ألخص الموضوع بقدر الإمكان يعني إنما هو الموضوع محتاج وقت أطول من كده بكتير لأنه التفاصيل كتير قوي يعني الانتراكشن, مع ال... الانتراكشن البشر مع الطيور خصوصا في خط هجر الرئيسي زي ده ما هو شيء بسيط يعني ممكن يتلخص في عشر دقايق أو في, في كم سلايد أو كم بلان يعني ف... يعني حاولنا بقدر الإمكانية فلو في أي أسئلة ممكن المرات اللي جاية إن شاء الله يبقى الموضوع مور دي يعني هو في تفاصيل تانيه برضو عن السستينبل هانتنج او السستينبل يوز اوف وايلد لايف عموما غير الصيد استخدام الطبيعه في حاجات تانيه غير الصيد برضه فاذا كان في اي حد عنده تعليق او حاجه مش واضحه يعني يا ريت يقول لي سؤال هنا ما اتكلمتوش ليه عن البلبول والشرشيل ليه كله جوارح تمام هو هو يعني طيور المايه هي جزء من من الـ من الـ من الابروتش ده في الديزاين يعني عشان كده في برك ميه يعني او او برك ميه يعني في البافر زونز دي هي وجودها اصلا في الاساس هي اتركت اول حاجه طيور الميه ده ده شيء طبيعي زي اي برك صرف صرف صحي او صرف مصانع يعني ده حتى معروف في مصر في الكوميونتي بتاع صيادين الطيور يعني معروف ان ان احسن اماكن تجمعات بط او بيبقوا موجودين بكميات كبيره في برك الصرف اللي بتبقى على اطراف المدن برك الصرف بتبقى على اطراف المدن الجديده بالتحديد لانها بتبقى عاده المدن دي بيبقى تخطيطها ممكن يكون سريع شويه فهم بيحددوا مكان واحد معين لانه خصوصا ان عاده المصانع لما بيحددوا اماكنها بتبقى في اماكن نائيه بعيدا عن المدن وبعيدا عن البشر علشان التلوث، بعد كده المدن الجديده بتزحف وتوصل لها فبينتهي الامر انه برك الصرف دي بتكون ورا المدينه بتص بالمدينه بتصرف فيها والمصانع بيصرفوا فيها فبتبقى حجمها كبير جدا فطيور المايه بتكون واخده ارياحيه في النزول فيها البط وغيره يعني الغطاس و... وانواع ثانيه حتى مش طيور المايه بس يعني فدي اجابه على سؤالك يعني لا هو البلبول والشرشير والحاجات دي دي دي المفروض نظريا وعلميا انها تنزل في هذه الاماكن وصلنا ان الارض البافر زونز دي كبيره بما يكفي البط طيور حساسه شويه للقرب من البشر يعني اذا كان ممكن اضيف بس جزئيه في المقدمه احنا اتكلمنا على ان في طيور بتهاجر لا تعتمد على الهواء الساخن الصاعد ودي زي العصافير والبط فهي بتهاجر في كل مكان يعني بمعنى اخر بتعدي المسطحات المائيه تنزل في اي مكان ولا تعتمد على هذا الشيء فاحنا هنا كان الموضوع متركز في الفئه بتاعه الطيور اللي هي عرضه اكتر للخطر بسبب انها طيور تعتمد على مسار هجره محدد جدا وباحجام وباعداد ضخمه جدا وهي الطيور الحوامة المحلقة اللي اتكلمنا فيهم ولذلك دول لما بيحصل فيهم اي يعني مجزره خلينا نقول بتبقى رهيبة على العدد العام في بشكل عام لأنهم بيكونوا بكميات ضخمة جدا ومعتمدين فقط على الهواء الساخن الصاعد بينما البط والطيور الأخرى فهي بتطير على ارتفاعات مرتفعة جدا وبتطير في كل الأماكن وغالبا في الليل كمان ولذلك هنا احنا نتكلم في الأساس على الطيور المحلقة سورين بيردز زي ما قلت في الاول وهم تقريبا الطيور الجريحه بكل انواعها زائد بعض الطيور الكبيره كاللقلق والبجع ده لا يعني ان التنين طبعا ما لهمش اهميه لا لكن المحاضره لا, لا تح يعني لا تحتمل ان نتكلم على جميع الطيور ولكن اخترنا الجزء اللي هو قد يكون اكثر حساسيه في ناحيه الانقراض يعني في المرحله دي ايه اوجه التعاون مع وزاره البيئه وهتعملوا ايه في التوسع العمراني اللي ممكن يقضي على تواجد هذه الطيور. نيفين ماشي استاذه نيفين بصي هو بالنسبه لموضوع التوسع العمراني هو الابروتش البيئي ده عاده يعني وده مش بس في مصر يعني مش بتكلم على مصر بس دلوقتي انما هو الطبيعي يعني ان البشر لما بيخشوا مكان اول حاجه بيبقوا بيبصوا لصالحهم الاول الاستفاده الماديه الاول بعد كده دخلنا في مرحله الحفاظ على البيئه ب... علشان الموارد ممكن مثلا توفير الطاقه والميه وغيره يعني آه ان الجرين اركتكتشر يعني ان البيت مثلا او هنخش في سكيل صغير شويه يعني المبنى البيلدينج يكون ما بيمتصش كميه كبيره من الحراره والديزاين يكون معمول بشكل معين يكون في سيركيليشن للهواء فما تستهلكش طاقه ده لمصلحته مش علشان هو ده الاحسن للكوكب فدي بتبقى دايما البدايه فالفكرة الفكره هنا انه نجد مصلحه البشر في حمايه ال... الطيور دي. اول ما ده يتحقق ده بعد كده هيبقى ديزاين ابروتش ثابت في اي توسع في اي مكان وده نتاج طبيعي يعني ده دا... ده تطور طبيعي بيحصل في اي حاجه فده في مصر هيجي لنا سونر اور ليتر. لان احنا مصلحتنا مع حمايه الطبيعه مش علشان هي حاجه إفكال لا هو عشان في مصلحه مباشره مع البشر. لكن لسه الادراك مش كامل 100% بالموضوع ده يعني. احنا بصراحه بالنسبه يعني للطيور والتنميه في مصر انا مش هكون ببالغ لما اقول انه مصر في يعني فيها اكبر تحدي مصر ظروفها خاصه جدا بمعنى ايه؟ احنا كميه الطيور اللي بتعدي في مصر عشان الهجره تقدر بمئات الملايين يعني بدون مبالغه. خلينا نتكلم عن الطيور الحوامة تحديدا، 2 مليون طائر، 2 مليون طائر بيعدوا عندنا مرتين في السنه. العدد ده مش بيعدي من دولة أبداً زي مصر يعني أكبر عدد بيعدي بيعدي في مصر بس مش ده وبس الطيور لما بتيجي من أوروبا بتيجي من كذا دولة يعني بيكونوا متفرقين يعني أعداد بسيطة في كل دولة وبيتجمعوا يتجمعوا يتجمعوا يعدوا من عندنا عشان كده اسمها بوتل نك أو منطقة عنق زجاجة ده برضو يعني هم بيكملوا على الساحل البحر الأحمر وبينزلوا بعد مصر للسودان البلاد في أفريقيا ما فيهاش تنمية زي مصر يعني أطوال خطوط الكهرباء واللي الدولة أصلا بتخطط في مصر ده مش موجود في أي دولة بتعدي فيها الطيور بهذه الأعداد فده بيزود حجم التحدي يعني كل الأماكن اللي بتشت فيها الطيور ما فيهاش حجم ولا فيها خطط التنمية الموجودة في مصر وبناء عليها عندنا كبير جدا و ف... يعني وزارة البيئة بتحاول يعني تواكب الموضوع ده وبتعمل بتعمل اي اي ايز وجايد لاينز اللي هي معايير ارشاديه عشان بناء محطات الرياح عشان بناء خطوط الكهرباء عشان بناء المدن وهكذا بس اللي عاوز اقوله ان فعلا الموضوع صعب وهو لازم يتكاتف فيه كل الناس الحكومه والجهات المجتمع المدني زي ما احنا عاملين كده عشان عشان كده الموضوع ده فعلا انا فرحان بيه يعني ونتمنى ان هو يستمر ويكبر لانه التحدي انا في رايي غير مسبوق على مستوى العالم يعني بحكم حاجات كتير بس فحبيت اقول حته شكرا ليكم في اي اسئله ثانيه؟ في احمد ماهر احمد, أحمد, أحمد ماهر أه. ايه الحلول اللي ممكن تقدموها لحمايه الطيور المهاجره؟ انا مش فاهم بالظبط السؤال ااا أه يعني يعني مش كل الطيور المهاجره زي بعض يعني في في بالنسبه للتهديدات يعني احاول تكون سبيسيفيك اكتر شويه عشان اقدر اجاوبك يعني او اللي معايا يقدروا يجاوبوك يعني اهلا تمام صبحي حضرتك دي سلمى تفضلي انا اول مره بصراحه احضر حاجه عن الـ عن الطيور الجارحه انا بصري رواء بصري اول حاجه اول مره احضر حاجه للطيور الجارحه ان حضرتك الزاتكس مثلا الزواحف بس كده اول مره احضر حاجه للطيور الحقيقه استفدت جدا جدا ويعني مرسي جدا ليكم والمجهود شكرا ليك يا سلمى احنا سعداء ان انتي سمعتي يعني. مرسي كتير طيب اي اسئله ثانيه؟ ايه انا كان سؤال استاذ عمر تمام اتفضل ايه انا بالنسبه دلوقتي للطيور المهاجره انتوا زي ما انتوا اتكلمتوا ان مصر تعتبر من ضمن الخطوط الاساسيه لهجره الطيور طيب، احنا كلمته في نقطة التدخل الإنسان والإنشاءات العمرانية والطواحين وأسلاك الكهرباء والكلام ده كله احنا ممكن نقدر نعمل ايه هنا في مصر عشان نحمي ده؟ يعني نحمي الطرد وده هو معادي ي... العواقق ديت ايه الحلول اللي احنا ممكن نعملها؟ تفاهمني؟ يعني ازاي اخليك عادي خط هجمته بشكل سليم؟ ممكن هو بالنسبه لمحطات طاقه الرياح يعني انت كنت إيه؟ ممكن دكتور أبدا. خالد يرد على السؤال ممكن يرد بسرعة آه شكرا للسؤال آه زي اي بلد في الدنيا آه اي مشروع تنموي كبير لازم يكون له موافقات بيئيه لازم يتعمل له دراسه تقييم اثر بيئي مفيش مشروع بيتم في مصر غير ويتعمل له هذه الدراسه الدراسه دي بتقول ايه باختصار بتدرس المخاطر التي قد تنشا عن هذا المشروع والتي قد تهدد سلامه وصحه البيئه وقدرتها على الاستمرار في دعم الاجيال القادمه. فبنحسب الحسبه دي ليها حسبه وليها وليها اسلوب معين في الدراسه. فبنعرف المشروع ده ممكن ياثر ازاي وبنحط شويه توصيات تعمل واحد اثنين ثلاثه اربعه عشان نقلل او نمحي بشكل مثالي نمحي التاثير السلبي وده تم في مشاريع طاقه الرياح في جبل الزيت بشكل اساسي يعني آه سواء آه يعني على المساحات اللي تبنى فيها المحطات، على اطوال التوربينات، على مواعيد التشغيل والايقاف، على معايير قمات الطيور اثناء التشغيل في آه في برنامج صارم جدا وبيطبق بشكل آه صارم يعني باشراف جهاز شؤون البيئه ومشروع شؤون الطيور الحوامه آه وعاملين شغل على مستوى العالم يعني فعلا مش ببالغ شغل على مستوى العالم رائد في هذا المجال ده ده الجزء اللي بتعمله الحكومه كمان في برضه اللي هو الناس اللي زينا يعني المبادرات المجتمعيه الان جي اوز او الجمعيات الاهليه بتشتغل على مشاريع زي ما انا حكيت مشروع الناس المصري بنتواصل مع الناس بنشوف هو فين موجود ايه المهددات بتاعته بنتواصل مع الجهات الحكوميه اللي في الارض لو في اي مكان يعني في تهديد بنكلم الجهات المسؤوله وننسق معاهم بنعمل مشاريع حماية بنوعي الناس ندوة زي دي أصلاً أن حضراتكم تنظموها هو ده من, من الحاجات اللي بتحصل في كل دول عالم عشان نقلل التأثير السلبي وهكذا يعني اللي بتتم الأمور بالشكل ده في سؤال لك. في سؤال بيو انقراض أو هل هناك لستة بالأشياء المهددة أيوة طبعاً آه اي حد عاوز يعرف بالظبط الحاله او حاله الحمايه لاي كائن حي على وجه الارض يروح يكتب كده في جوجل اي يو سي ان اي يو سي ان الاختصار بتاعها ريد ليست في قائمه اسمها القائمه الحمراء القائمه الحمراء دي بيصدرها في الاتحاد الدولي لصون الطبيعه ودي بتقوم على دراسات علمية جادة بتحدد الحالة أو حالة الحماية لكل كائن حي والحالة دي بتتراوح في سكيل كبير يعني كائن غير مهدد كائن يكون يعني غير متوفر عنه معلومات دي, دي حالة من الحالات كائن مهدد بالانقراض كائن شديد التهديد أو الخطورة كائن تمام بيسموها يعني ليس كونسيرن يعني شغال لسه لسه ما راحش لحافه الانقراض في فولنربل داخل على الانقراض ففي كريتيريا في مجموعه من المعايير بيتم التاكد من وجودها او عدمه عند كل كائن حي وبناء عليه بيتم وصفه بدرجه من درجات الجماعيه فكل ده موجود في الريد ليست اي ان حتى لو عملنا بحث بالعربي القائمه الحمراء الاتحاد الدولي لصون الطبيعه هتلاقوا كل الكائنات الحيه ودرجه الحمايه بتاعتها آه شكرا للساده الحضور وشكرا للمحاضرين آه شكرا لتعاون جمعيه مصاي لحمايه الطبيعه انسي وأعضائها اللي شرفونا بإلقاء المحاضرات الرائعه شكرا لجمعيه القناس على مشاركتنا في اليوم العظيم دوت واحنا كمبادره منهم بنشكرهم ونتمنى ان شاء الله لقاءات اخرى لينا باذن الله وطبعا يا ريت تتابعوا البيج بتاعتنا Egyptian Wild Animal Service Initiative على الفيسبوك ولو حد محتاج عايز يقول أي فيدباك أو أي حاجة في الجروب اللي إحنا عملناه وفيها البيج يبعت لنا عليها ونلقاكم في محاضرات أخرى بإذن الله.